السلام عليكم عزيزي المشاهد اهلا بك بالحلقة السابعة من دقيقتين عافية بهذا الفيديو شرح الاعراض والاسباب الاولية لالم المرارة والفرق بينه وبين الم الكبد تابع معي للنهاية لان هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بالقناة ليصلك الجديد وخلينا نبدا بصلب الموضوع ما هي وظيفة المرارة؟ المرارة عبارة عن كيس صغير تحت الكبد وله وظيفتين تجميع وتركيز عصارة الكبد الصفراء المسمى بايل افراز العصارة عند تناول الدهون ووظيفة العصارة بشكل أساسي هي هضم وتكسير الدهون لتسهيل امتصاصها في الأمعاء بالتعاون مع عصارة البنكرياس وتسمى Fat Emulsification وكمية السائل المفرزة هي 400 إلى 800 ملي في اليوم حسب كمية الوجبات المتناولة ما معنى ألم المرارة؟ يحصل الألم بسبب الحصوات و 80% من حصوات المرارة لا تسبب أعراض إلا عندما تتحرك وتسد قناة أو أنبوب المرارة فيتراكم سائل العصارة الصفراء في المرارة فتنتفخ وتتورم وتسبب الألم وقد تنفجر في حالات نادرة فقط ألم المرارة يحصل بشكل فجائي ويوصف بأنه ألم شديد وحاد ومتقطع ويسمى هجوم المرارة جول attack). يتوقف الهجوم عندما تتحرك الحصوة ويتدفق السائل وتنتهي الهجم خلال 30 إلى 90 دقيقة قد يحصل لك الم مشابه لكن بدون وجود حصوات، السبب هو ان الكبد لا ينتج كميه كافيه من العصاره الصفراء وتسبب كسل وتلبد المراره. مكان الالم دقيق حيث يبدا في الجزء العلوي الايمن من البطن اسفل الاضلاع مباشره وينتشر الى كامل البطن والظهر ويمكن ان يصل للكتف الايمن وتحس بالغثيان والاقياء واثناء هجمه المراره لا يمكنك تجاهل اعراضها وقد تحتاج الذهاب للمستشفى فورا لاخذ مسكن الم يمكن أن تحصل هجمة المرارة لأي شخص فوق سن الثلاثين وسبب تكون الحصوات هو الكربوهيدرات سريعة التسكر التي تتحول لدهون ومع مرور الوقت ينهك الكبد ويتشحم فيضعف إنتاج الكبد للعصارة الصفراء وبسبب ذلك تقوم المرارة بتركيز الكوليسترول حتى يصبح حصوة من المهم أن تعلم عزيزي المشاهد أن الكوليسترول مهم ومفيد ويصنع الجسم 75% منه ويحصل على 25% من الطعام وإذاً عدم في الوجبات لفترة طويلة يمكن أن يقل إنتاج العصارة الصفراء من الكبد والعكس صحيح وفرته بكميات مناسبة تسهل على الجسم تنظيف الكبد وسأشرح موضوع الكوليسترول بفيديو منفصل ستجد الرابط هنا بالأعلى أيضاً من الأسباب الأخرى لتكوين الحصوات هو ارتفاع هرمونات تخزين الدهون الثلاث الإنسولين بسبب السكريات الكورتيزول بسبب الإرهاق والإجهاد الاسترس أو الأدوية الكورتيزونية الإستروجين من اللحوم والمبيدات الحشرية وقد شرحته بالحلقة الخامسة والسادسه الرابط هنا بالأعلى والسبب الرابع هو مشاكل الهضم وقلة ميكروبات الجهاز الهضمي لأن الأمعاء تعيد تدوير العصاره الصفراء طيب ما الفرق بين ألم المرارة وألم الكبد؟ ألم الكبد نفس مكان ألم المرارة ولكن يوصف بأنه ألم مزمن ممل وغامض chronic dull big pain وقد يكون شديد في بعض الأحيان وقد يسبب ألم في الظهر والكتف الأيمن غالبا ما يتم الخلط بينه وبين الم البطن العام والم الظهر او الام الكلى. من الصعب تحديد الموقع الدقيق لذلك من المهم مراجعه الطبيب ليقوم باجراء فحوصات دم او موجات فوق صوتية التراساوند واحيانا خزعه لتحديد مكان الالم. بعض الاسباب الشائعه لالم الكبد هي بالتدريج الاستسقاء سائل في البطن تشحم الكبد التهاب الكبد تليف فشل تضخم او اورام الكبد وقد شرحت أعراض تشحم الكبد بالتفصيل الرابط هنا بالزاوية اليمين هنا نهاية الفيديو عزيز المشاهد إذا حبيت سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة وادعمني بلايك واكتب لي ما تحب أن نشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس ولنالقاء آخر بإذن الله تعالى